Horia Georgescu, dezvluiri incredibile despre George Maior, acuzații grave la adresa actualului ambasador, aminbit. Bit. Acuzacii extrem de grave în cadrul Comisiei Parlamentare de Control a Serviciului Român de Informații, SRI. EFul Comisiei, Claudiu Manda, spune ce George Maior, fostul subliniere F al serviciului, ar fi mincit în faga parlamentarilor. Totul vine după audirea ex subliniere ani, Horia Georgescu. Noi considerăm ce George Maior a mincit. Horia Georgescu a adus probe în acest sens. Horia Georgescu ne-a comunicat ce după ce a promovat examenul de presubliniere din -a trebuia să fie validat. S-a plâns la mai orice nu este vorum. acesta l-a anuncat ce totul va fi în regulă. Apoi, la prima subliniere din casenatului s-a făcut Cvorum. Îl vom chema din nou pe domnul Major la comisie. Nu poate să spun ce se cunoaște subliniere făcut doar cu Horia Georgescu. Cei doi aveau o relație, a acuzat Claudiu Manda.